Una de les coses que valorem quan fem la selecció de fotografies en, en el concurs, no? en la presentació, és que el text i les imatges vagin amb concordança, que el que exposen les imatges el, el text ho reflexi i al revés. No? I poder, un dels consells que us podríem donar és que abans de fer un projecte fotogràfic us poder la manera de fer-ho penso primer la idea i busco quines imatges són les que reflecteixen aquesta idea, o al revés, no? doncs tinc aquestes fotografies, què és el que m'estan dient aquestes fotografies i fer un text que concordi amb aquestes imatges.